أَنَّنَا الرحمن الرحيم Thank you. من يلف لم يولد ولم يقلَه كفر النحاس صدق الله العظيم وأنا رسول صلى الله عليه وسلم ورد على ذلك من الشاهدين وبه المؤمنين شهدى الحق <سؤال> القائل انقص الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على الاسرار وفلقات الامور هو في ثقات الحقائق امر وتنزلفعون عاش الملك الملك عاش الملك ايوه ورينا برا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 10 minutes. Thank <Surprisingly> you. Yeah, السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرنا من صدب الله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وبمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة جلالة المفوض له الحسن الثاني طيب الله ثراه تتصرف هذه اللجنة الملكية بتقديم هذه الهبة الملكية الكريمة لإحياء هذه الذكرى طالبين منكم احيائها كآتتكم في هذا في هذا المقام الشريف امام هذا الراضي مولانا ادريس السلام عليكم مولانا السلام رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وعلومه امين طالبين منكم احيائها في جو رباني ملؤه القران الكريم والصلاه على خير البريه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب صاحب جلالات جلاله المغفور له الحسن التالي الله واتبعه بالمغفره والرضوان وجنات النعيم ولأمير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس بالنصر والتمكين وللأمه المغربيه بالعيش الكريم في طمانينة وسلام ورغد وتقدم في ظل العرش العلوي السلام عليكم ورحمه الله انتوا <تصفيق>